La ploma és una característica de personals homosexuals. De fet, és un dret que identifica i que a vegades, fins i tot abans de tenir consciència de que tu ets homosexual, els altres ja ho saben i fan servir aquesta ploma teva com a motiu per insultar-te, en la qual cosa la converteixen en una característica aversiva i molta gent desenvolupa un rebu a la seva ploma i a la ploma dels altres. No? Hi ha com una minusvaloració i aquí trobem el tema de com el gènere és un sistema, al final, és un una característica opressiva, perquè el que fa és que les persones tinguin que comportar-se d'una manera i si no es comporten d'aquesta manera ja tota la persona en la seva complexitud se considera eh, un o una persona que, que no és vàlida, que el que diu no se pot prendre en sèrio o, o que no té la serietat o la, la, la intel·ligència que potser tenir una altra sense aquesta ploma.